скажіть будь ласка це гляну, стіну не зовсім рівну перед утепленням пінопластом треба штукатурити чи на ляпухи можна монтувати дякую дякую за питання Ден не можна монтувати на ляпухи не тому що це не дозволено а тому що це вже так і звратили, що слів на це нема Мені дуже шкода, що до сих пір немає онлайн-калькулятора українською мовою, щоб я мог вам быстренько зробити розрахунки теплотехнічні і показати, де буде зона конденсації, як все це працює, як я це робив раніше. Але не можу більше користуватися тим калькулятором, тому що, тому що не можу. Ось. А української мови нема. Придеться вам мені повірити на слово. На старому каналі є вебінар з розрахунками. І я там показував, що коли ви робите розрахунок, то побачите, що, що зона конденсації, вона або заходить от в це місце. дивимось на малюнок. У нас є стіна. У нас є ляпуха. У нас є утеплювач. І ось в залежності від того, якої товщини буде цей утеплювач, зона конденсації буде або в ньому, це при тому, коли утеплювач, наприклад, 150-200 мм, або зона конденсації може бути ось тут, тобто там, де є пустоти, якщо ви будете клеїти на ляпухи. Це товщина, скажімо так, менше 100 мм. Таке теж буває. Іноді коли 30, 50 мм, 80 там, ну і навіть 100 мм, це північний регіон України, ну, десь так зона Москви, то там зона конденсації вот при 100 мм, вона попадає вот, в усі місця. Тому Треба зробити розрахунок і подивитися, що з вашим кліматом. Якщо ви Юх України, Крим, Одєса, да, то там тепліше і при меншій товщині зона конденсації може попасти ось сюди. Тому робимо обов'язково розрахунок. Але... Якщо ми ще з вами будемо звертати увагу на графік температури, то ви побачите, що зона конденсації – це температура десь плюс 10, 10 плюс 12 градусів. Тобто десь в цих межах. Ну, чим більше вологі, тим менше, більше, менше температура. Та менше температура, буде випадати конденсат. Чим більше сухе повітря, то більша температура буде для конденсації. Ось. І виходить так, що температура от в цьому місці вона може коливатися якраз от в цих межах від плюс 10 до плюс 14 градусів. Тобто вірогідність того, що в цьому місці буде повишена вологість, наприклад 100 90 95 85 і плюсова температура така як е, плюс 10 плюс 12 то ви побачите що це якраз дуже гарні такі умови для того щоб тут йшов розвиток грибків вірусів всяких тобто вся ця весь цей непотріб котрим може бути він там буде розвиватися а продукт діяльності цих вірусів грибків це токсини А токсини вона вони прекрасно проходять крізь стіни і тому коли в Києві в одному із будинків багатоповерховому котрий був збудований залізобетонний каркас заповнений піноблоком а потім утеплений утеплений піноплас, через декілька років жильці стали дуже часто хворити на всякі оці от астми брон, ну, аллергії всякі і коли зробили обстеження повітря виявилося що дуже багато токсинів і коли стали шукати звідки то от звідки от цього місця воно і пішло розумієте? Тому я багато разів казав, що якщо ви будете вивчати історію будівництва, то ви будете знати, що коли фірма BASF заходила на ринок України з таким прекрасним матеріалом, як екструдований пінополістирол, у них в технологічній карті було написано, що стіна перед обов'язково штукатуриться обов'язково для того щоб максимально заповнювати і виключити який як малейший там повітряний прошарок, котрим мог би бути ось а потім вже клеїться на гребенку але вслід за ними зайшов зайшла мінеральна вата і сказала а ми дешевше а нас штукатурити не треба так салгалі, так брехунний ось але це зроб... ну, спрацювало, і вони зайняли велику частину ринку по утепленню. Ось. Але потім ті, хто производить пінопласти, вони сказали, а ми теж можемо клеїти на ляпухи і штукатурити нам не потрібно. Але, але, ми хочемо вам сказати, що коли ви клеїте на ляпухи, а ж потрібно ж більше, а клей же вони теж продають вам, то вони сказали, що коли ви будете прижимати листок до стіни, Загальне заповнювання цього місця повинно бути не менше, ніж 70%. А тепер відповідьте мені на таке питання. Як ви це проконтролюєте? Як? От ви підійшли, стіна утеплена. Скільки відсотків там пустоти? Ви можете це сказати? Ви можете сказати, вони на лісток ось так кляпухі накидали. Або вони все ж таки зробили ось так, наклали по периметру і потім ще декілька штук у центрі. Як вони це поклали? Коли відвалюється пінопласт в містах України від сільного вітру, ми всі бачимо, що ось так. Тому моя відповідь, вона постійна, одна та сама. Якщо ви не виконуєте ці роботи самі, а виконують хтось, кого ви найняли, Підрядник, то обов'язково штукатурки. Обов'язково. Тому що ви не зможете проконтролювати. Штукатурку ви зможете проконтролювати. Ані від... Ми поштукатурили. Ви приїхали, побачили, взяли рейку, перевірили якість цього штукатурення. І все. І спокійно поїхали. Тому що коли вони починають клеїти, вони можуть, можуть зробити вам фото. І ви побачите штукатурка, листок. І заповнювач під грібьонку клею. Все. Там неможливо по-інакшому зробити, тому що дуже тонкий слой, дуже тонкий. Тим паче, що клею ви, ви їм купите 5 кг на метр квадратний і не більше. І все. Вони не зможуть витратити навіть більше. І ви зможете бути впевнені, що утеплення зроблено гарно. То я сподіваюся, я... Класно, відповів. Дивіться, я вам зараз ще покажу фото. Це от, зараз якраз хлопці на одному з об'єктів готуються до здоблення. І ось дивіться, щоб я не був голос... голосломний. Так. Кладочні роботи. Вітток. Так. о ну хлопці вибачте ах ти ж конь педальний секунду мені хлопці скинули фото а я їх мабуть що не зберіг ні фото а світлинки ні, ні, ні. О, о. я в інстаграмі буквально на днях ці фото опублікував ось дивіться. бачите тобто оце цей це світлинки світлині десь там, ну дня два-три е, маяки бачите ось сухе таке місце маяки штукатурка йде до гляного будинку ось маяки стоять це перемичка утеплення додаткове ось і, і, і ведуться роботи і ось, подивіться, ми бачите, це гляна кладка, вона нижче зроблена, ніж вверх балки. Тобто тут буде стояти кроква, і місце тут якраз залишили для того, щоб утеплювач пройшов в покрівлі ефективний. Все, як я вам розповідаю. Зрозуміло? так от потрібно робити оце ото і зветься якісне будівництво так вибачайте що, що так довго але не забудьте підписатися поставити лайк і я нагадаю що сьогодні ми з вами підтримуємо наших місь... творчих українців